Тераж конверту 350 тисяч екземплярів, вартість 10 гривень. На ньому зображено монумент незалежності, тріумфальної клону, увінченою статуєю берегині Уранти у Києві. На цьому конверті є вірш нашої письменниці Олександри Бурбело, він іде посмертно. Це молода письменниця, яку ми присвячуємо, а надрукували на цій марці. Що таке спецпогашення? Спецпогашення – це одноразово, цей календарний штемпель він діє лише сьогодні. 24 серпня. Сьогодні кожен відвідувач нашого відділення може зробити собі такий подарунок. Завтра вже цього штемпеля не буде. Я філателіст, мабуть, понад 65 років я збираю марки. Почав ще з дошкільного віку, бо для нас тоді, для дітей, марка була віконцем у Великий світ. Сьогодні з'являється новий колекційний матеріал, який для нас є певною цінністю. Дуже цікаво, що така подія, як 30 років незалежності, відзначається по всій країні, у всіх обласних центрах сьогодні проводиться таке спецпогашення. Крім того, Укрпошта презентувала блок-комплект з ювелірною монетою. А це сувенірний буклет, в ньому знаходиться марочка, яке було у нас також урочисте спецпогашення в Києві 18 серпня, і монета. Монета коштує, ну, вона йде в Національний банк, 5 гривень монета». Ціна цього з блоку – 360 гривень. Спецпогашення здійснили директор Запорізької дирекції «Укрпошти» Гілія Боровик, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух та президент всеукраїнської організації «Спас» Олександр Притула.